Já vás zdravím u svého dalšího videa. Podíváme se na Parkside AKU řetězovou pilu na dvě baterie. Nejdřív vám o ní něco řeknu a pak budou videa s řezání. Doufám, že jak dávám tady do levýho horního rohu kapitoly, že vám to pomáhá se orientovat v tom videu. Kde je vlastně místo pro takovouhle AKU pilu? A potřebuju ji vůbec? Když dotěžit do lesa, samozřejmě po dohodě s Hajnym, tak je jediná možnost benzín. Benzínová pila poskytuje asi nejvyšší výkon a zároveň nezávislost na síti, ale taky nás zásobí slušným kraválem, štiplavým smradem a problémy se skladováním namíchaného benzínu nebo čištěním černé svíčky. Když si ty metrové klátky přivezu z lesa a pak je krájím u baráku na třetiny, nejlepší je pila na 230 V. Kromě oleje a ostření řetězů nic nevyžaduje. Je ticha, můj výkon dostačuje na běžný borovice, ale i jsem tam nějaký dup nebo jasan. Akupila přichází na řadu, když chci mít něco pohotovostního. Něco, do čeho prostě strčím baterky a hned můžu řezat tlustší větve na ohniště nebo likvidovat nálety, případně rozřezat jeden kmen. Kvůli takovému úkonu se mi nechce nebo ani nejde tahat prodlužka a benzín by zase byla škoda startovat a připravovat. Bohužel akupila trpí jednou nevýhodou. Vyplatí se pouze, pokud její baterie používáte i jinde. To znamená, když jedu X20V Team Parkside, koupím Parkside. Když jedu Devalty, koupím pilu od Devaltu a tak dále. Parkside má dvě řady akupil. První byla pouze na jednu baterku a tu recenzoval YouTube kanál Ampérák. Odkaz na jeho video bude na konci tohoto videa. Tahle pila je ovšem na dvě baterie. A má bezuhlíkový motor. Já jsem ji na Lidl Shopu koupil, ne tak byla dostupná. Nyní je dostupná ve verzi PKS A40 A2 za 2600 korun. Tohle je verze A1, která se prodává už asi půl roku. E, v Německu, v Česku ne. <laughs> hned tak mi balík přišel, tak jsem vzal tripod a natáčel jsem rozdělávání, protože se mi hmotnost nezdála. Tahle pila je opravdu lehonká. Plná oleje a se dvěma 4A hodinovými baterkama má 5 kg. Její těžiště je hned pod předním madlem, takže je výborně vyvážená. Brzda řetězu má dokonce akustickou signalizaci. Stejně ta pěla pípá i při zastavení z důvodu přetížení. Bezpečnostní spínač jsem viděl vyřešen i lépe. Každopádně, tohle je asi druhý nebo třetí nejlepší řešení, jaký může být. Lišta je Oregon Microlight, což je hobbyřada oregonu má 40 cm a její řetěz je malinko uší má v šíři 1,1 místo 1,3, což je běžný. K pile dostanete 180 ml biooleje. Bioolej je dobrý, jenom, když ho celý vyjedete, na jednou. Jakmile ho v pile necháte stát, tak vám zapatlá čerpadlo a pak skončíte tak, že budete mazat řetěz s lahvenkou oleje a šitečkem. A to je fakt pěkný vopros. Osobně jsem tam nalil značkový minerální olej Husqvarna, ale vy můžete lít i motorový olej jako M6A nebo 10V40. Pila maže suprově. Olej z řetězu dokonce ani nelítá. A všech 180 ml oleje v nádobce spotřebuje po vybití asi 3 sat 4 hodin, ah, vek to znamená dohromady 6. Což chvilka řezání opravdu je. Víčko je samozřejmě antistrátové. To znamená, že má velice sofistikovaný mechanismus proti ztrátě. Pokud chcete brát pouze nějaké malé větvičky, budou vám stačit dvě 2 hodinovky, ah, Případně byla na jednu baterku, která je lehčí. Pokud ale chcete řezat cokoliv tlustšího než nějakých 8 až 10 cm, tak určitě dejte pile víc napít ze 2-4 ampér hodinovek. Rozdíl uvidíte při ukázce řezání a ten rozdíl je obrovský. Po vložení 2-4 ampér hodinovek stiskněte zapínací tlačítko. Tady vidíme stav obou baterek a jakmile zhasne zelená je už znát pokles výkonu a doporučuji baterie vyměnit stejně jako u flexy nebo u vrtačky. Na zelenou toho ale uřízne fakt dost. Tohle na fotce je všechno na zelenou. Zde si volíme rychlost řetězu. Ve výchozím je naháj, což je 21 metrů za vteřinu. To vám bude stačit na většinu prací. Pokud používáte 2A hodinovky, nebo řežete něco třeba strašně pružného, pak je lepší si tu rychlost snížit na 15 metrů za vteřinu. Nastavení řetězu je u této pily velice jednoduchý. Nepotřebujete žádný plochý šroubovák nebo imbus a strkat ho bůh kam. Bohatě stačí povolit hlavní šroub, potom řetěz například povolit a nebo utáhnout. A poté opět utáhnout hlavní šroub. Řezání vám ukážu, co nevidět. Dá se však říct, že u měkkého dřeva do průměru nějakých 20 cm nepoznáte, že máte slabý stroj. Z 30 cm a více už se pila spíš trápí. Každopádně jsem byl jejím výkonem velmi mile překvapen. Čištění je trochu slabší stránkou téhletý pily. Samozřejmě, že ji očistíme veškerý dýchací otvory. Potom... Povolíme hlavní šroub, povolíme si malinko napnutí řetězu a sundáme hlavní šroub. Ještě ne. Teď. Ne. Teď. Veškerý ten napínací mechanismus se nachází tady v tom výku. Tadyhle se vám bude strašně hromadit bordel. Jo? To je bohužel vlastnost tyhle pily. Tady například vidím mazání, teďka tam zrovna volej není, a když jsem to rozdělal hned po hřezání, tak to bylo plný voleje. Tady v tom gumovém potvůrce. Jo? To je vlastně uzav uz to uzavřené to je tím. Řetěz tam potom po očištění nandáme, aby zapadl do té rozetky. A to už asi znáte z jiných pil. Kdyby je se tady s tím trefovat. V podstatě je lepší si to povolit. A pak se trefíte. Tak, teďka jsem tu pilu tak nějak trošku jenom vyskoušela. zajel. Plný výkon, jak vidíme, baterky se hlásej plně nabitý. Tady je teda asi minus jeden stupeň. Ta pila má fungovat od minus 20, tuším, do plus 50. tak asi jsem ještě v pohodě a budu schválně zkoušet, jak to rychle řeže a jak ty baterky budou ubejvat, Mám tady nějaký smrček. Tapnem. hrně to jede, samozřejmě o střeji řetězce základ, jakmile s tím vbemete nějakej šutrák, tak končíte. Jo, jaký, to Tovažme nějaký koren, kdybyste brali, tak hodně rychle končíte. To máme hodně zasukovatelí. Tato si s tím trošku potrápila, ale řežek furt krásně. No, Pekný, že se jo. Se přesupky, tak to je zase A zdej přesun hele. Mhm, mnoho slabší na ty malé baterky. Je tam nižší výkon. Baterky jsou pořád nabitý, jak vidno z videa, ale pila na ně nemá vůbec žádnou sílu. Já už jsem teda tady na to jsem snížil trošku výkon z 21 na 15 metrů za vteřinu. Jo? No a to ona se to opře, že jo? A, ale sukáče. Tak co ukážu na video. Tak tohle to teda fakt není špatný. Baterky. Aha. Už jsou oranžoví. To je to červený, takže já ukážu teda na video. Thydle prá baterka už je červená, levá tak nějak publikovala červeně oranžově, což je vlastně to jenom, že si odpočnu ta chemie v tom. Takže baterky už jsou teďka off. Teďka už to je jenom na nějaký opravdu malinký tenolinký větvičky, ale ty baterky by se samozřejmě že neměly bibět úplně do mrtě. Takže co to udělalo? Udělalo to půlku tady potvůrky pro srovnání se 40 lištou. Jo, tady máme suky po cestě, udělalo to všechno tenhle materiál, tohle je vlastně všechno nějaký smrček. Tady jsme naporcovali, jeden dřez patří 2Ah, druhý patří 4Ah, tohleto jsme ještě pořezali a já si myslím, že ze dvou 4 hodinovek při té hlučnosti malý to není vůbec špatný.